naše sklady jsou v kutíku, to je všechno, ta věc, sklada, všechno, sklady, to je všechno, sídlo, ta věc, sklada, všechno, sklady, to je všechno, ta je ta Rybuška, pojď se bát, jsi takhle, takhle, takhle,